أهلا بكم من جديد في شير كثير من الدراسات أشارت إلى أن الموهبة تظهر عند الطفل في عامه الأول لكن الأهم من هذا هو إدراك الآباء لهذه الموهبة وتنميتها هذا ما أصر عليه الفنان السوري على جركس عندما وجد في أبنائه موهبة الغناء الغناء وما زال وراءهم لينمي هذه الموهبة لديهم مؤخرا شارك ابن علاء يمان جركس في الموسم الحالي لبرنامج المسابقات الشهير Arabs Got Talent. دعونا نشاهد احد فيديوهات التي حقق بها علاء مع ابنائه شهره كبيره على مواقع آه التواصل يبني. الاجتماعي. آه يا ابني بلادك يا بلادك يا ابني بلادك قلبك قلبك اعطيها اعطيها يا <تصفيق> هذا يا وغير فكرك وغير فكرك وغير فكرك يا وغير فكرك بعدك. وغير فكرك بعدك. لا غير فكرك <تصفيق> غير فكرك يا فكرك وبلادك لا تقولي مثل ما بنقول وغير فكرك غير فكرك، غير فكرك، غير فكرك وغير فكرك وغير فكرك مرة واحدة مو مرتين مرتين مرتين، واحد لين لا عشرة يلا غير فكرك غير فكرك غير اه الحق علي أنا غير فكك، إيه بس شايلين لأنه أنت خبطت شغلة ثانية ما في خبط ما في خبط معلش أخربط؟ إيه لأنه أنا بابا مو هيك؟ معنا الان في شير عبر سكايب الطفل يمان جركس ووالده علاء جركس، اهلا بكم وسعداء بكم معنا في شير. اهلا بكم ويعطيك العافيه وبتشكركم على هالمقدمه الحلوه والكلام اللطيف عننا كثير كثير انا مبسوط بهالشيء اللي حققناه مع انه ما كان بالحسبان كل هالفضل الكبير ياخذ الفيديو انا ما كنت حاسب كل هالشيء وكنت انا عباره عن تسليه وشفت موهبه عند ابني وبنتي هيك عم نتسلى بالبيت. وصار هذا الشيء سبحان الله آه يعني بس صار وصار له نتائج حلوة جدا على نحن آه بنشكر وجودك معنا في شير وبداية آه قل لي متى خدت القرار يعني انه انت اوريدي بالاصل مغني ولك آه فيديوهات او نشاط على مواقع تواصل إمتى خدت القرار ان تظهر مع الشباب الحلوين يمان ولين وانك تدفع بأولادك يعني كمان يظهروا معك طبعا لين فكرة جديدة اني اجت لين قعدت مع لنفسة الجاكيت ونفسة البابيون آه، تبعون اخوها و... ويمان انا عندي هال من زمان انا آه بحكي ب... باسمه وبقول انه راح يكون عندي ان شاء الله مطرب مطرب آه... له اسمه بالايام اللي جاي وانا عم بشتغل عليه انا بغني اكيد والي حفلاتي وإلي مهرجاناتي أنا بشتغل بالمهرجانات وبعزف على آلة العود ودارس موسيقى بس هن المشاكسين كثير وخاصة لين شايفين كيف؟ لا اسم الله لين يعني عندها شخصية واضحة جدا يعني هي لسه صغيرة بس لا شخصية وحضور طاغي هاي لين لين عم تسلم عليكي يا مرحبا مرحبا لين مرحبا يا مان مرحبا, مرحبا كيفكم؟ تمام انت كيفك يا من؟ الحمد لله. يا من لي كيف كنت تشعر قدام اللجنه في Arabs Got Talent؟ حسيت لما قعدت قدام يعني كنت فرحان او خايف او مستحي؟ كنت خايف شي؟ لا ما خايف ما خايف انا انا راح اجاوبك عنه في شغله صغيره تفضل انا لما بطلع على حفلات طبعا بالاضافه لتدريب يمان بالبيت تدريبه على الغناء والمسرحات والادوار والقدود الحنبية واغاني الطرب للعمالقه اللي انا ربيت عليهم أنا ربيت على على اصواتهم ومغناهم عم بدربه عليهم ليمان بالاضافه لهذا الشيء انا أخذ باخذ يمان معي ببعض الحفلات إذا طالوا على المسرح بقول له تعال يا بابا وقف جنبي على المسرح وواجه الناس غني قدام الناس معتاد على مواجهة الناس. الجماهير الكبيرة يعني أكيد فرق. لذلك كسر حاجز الخوف بينه وبين الناس إذا بيكون قدامه 50 ألف مشاهد ما بيخاف يمان وبيغني قدامه طيب يمان غنى أغنية طويلة, طويلة لزياد رحباني فأنا عايزة أعرف يمان آه كم وقت أخذ علشان يحفظ أغنية شو هالأيام؟ آه أنا بسمع الأغنية بسمع الأغنية وبشوف هو كيف سمع كيف قدر يلقط الكلمات بفهمه الكلمات أنا بخليه استوعب الكلمات وبفهمه شو معناه شو هالأيام اللي وصلناها اللي وصلنا لها قال إنه غني عم يعطي فقير انه المصاري اشطت لحالة. ع هيدا نفسي، وهيدا كثير. انا بفهمه كيف الكلمات وهو استوعبها، هو ذكي. يا يعني ذكي جدا. الله يحميه اولاد العالم كله. امين يا رب ويحمي أه لك رب اولادك فيه. علاء، بس كمان لين واضح عندها يعني واضح جدا في حس فكاهي خطير، فهل تعتقد انه لين في يوم من الايام ممكن تتجه للتمثيل ولا انت حابب ان هي تنضم لمسيره الاسره في الغناء؟ شوفي هلا نحن هلا فكره لين عندها اذن لين عندها اذن وعندها آه النوع الفكاهي هي بالكاريزما عندها كاريزما مثل يمان بس هي آه بتمتاز عنه انه هي بتضحك اكثر عرفتي كيف انه اصغر والكلام بيطلع معها اجمل لذلك أنا ما بشجع لا على التمثيل ولا على الغناء بالنسبة إلي يعني كبنتي أنا ما بحب أنا الصراحة أحكيك الصراحة ما بشجع بس الله هي بما أنه طفلة صغيرة، عم نعمل هذا الشيء وأول مرة عملناه يعني ونجح معنا وإن شاء الله بنعمل كمان كل أسبوعين أو ثلاثة بنعملنا فيديو على غرار الفيديو اللي نزلناه وجاب نسبة ملايين المشاهدات طيب يعني ما بالنسبة يعني إحنا تعرفنا أحوال. على الأب والأب والابن والبنت الوالده بقى في البيت دورها ايه؟ هل ليها دور في فيديوهاتكم او مسيرتكم على السوشيال ميديا ولا لا؟ مين الوالده؟ ايوه والدتهم هي هي دورها تمسك البنت الثانيه. عندي بنت اسمها ليلى الله يحميلكم و الله الكنو... <تصفيق> يخليها يا رب هي دورها تمسك البنت هذيك، نحن <تصفيق> بنحط الموبايل على ستاند وبنصور عرفتي كيف؟ ااا آه... بس أنا بالنسبة للين إذا صح مثلا من هلا لعمر هي تكون سبع سنين ثمان سنين آه برامج للأطفال برامج لهالقصص هي الحلوة والصغيرة ما عندي مشكلة أبداً لين تشارك بهيك برامج ما عندي مشكلة لين ويمان طيب علاء آه نحن سعداء جداً إن أنت كنت معنا النهاردة وعرفتنا على لين آه ويمان طبعاً هو معروف آه بتمنى له كل التوفيق في المسابقة وفي الفيديوهات القادمة ننتظر منكم فيديوهات عائلية فنية أكثر، كل الشكر والتقدير شكرا. والتوفيق لك على جركس والأسرة، شكرا. وأنا أشكركم جزيل الشكر وشكرا لكم جميعا وقناة الغد الرائعة، يعني عن جد أنا كثير كثير مدين لكم بالشكر على هذه الإستضافة الجميلة. موفقين. موفقين شكرا شكرا.